نبارك لأم العريس هيا أم الثلاب في حفل استقبال عروسة ابنها محمد العروسة الجميلة سارة تهني تهني وافرحي واخطف الأنظار عسى الله يهنيك وعسى فرحتك حياة للحفل بالأنواع يا أخت القمر ليكتمل نور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 عشان يضوي الفرحه خيال يا أنتَ